حاولنا الابتعاد واجتناب هذا العالم الخطير الذي دمر حياة أناس كثيرين وقلبها رأسا على عقب، ولكن طلب منا الكثيرون إعداد هذه الحلقة الخطيرة فهناك من آمن بهذا العالم ومارس محرماته فسنأخذكم لرحلة إلى أخطر العوالم عبر أخطر الكتب وهو كتاب شمس المعارف الكبرى فقد عرف وما زال بأخطر كتاب لمن يمارس السحر الأسود ويستخدمه أصحاب القلوب السوداء الذين يتعمدون الأذية بأبشع أنواعه وما كنا لنتكلم عن هذا الموضوع إلا تلبية لمطالبكم المتكررة فوجب علينا البحث والتعمق في التفاصيل كتاب أثار الكثير من الجدل بالسبب ما يحتويه والغاية منه أدت إلى تحريمه مطلقاً فصاحب هذا الكتاب أثار الجدل في أوساط علماء المسلمين فهو أحمد بن علي بن يوسف البوني المالكي وريف عنه العلم والمعرفة وحب الترحال بدأ بدراسة حفظ القرآن الكريم وتفقه في المذهب المالكي وانتقل إلى دول كثيرة ليلتقي بعلماء المسلمين ثم يذهب لأداء فريضة الحج فقد عرف عنه حبه للاعتكاف وحيداً معزولاً عن البشر فكان يقصد الجبال والكهوف والبراري دون ونيس أو أنيس فيقضي لياليه وأيامه عابداً متهجداً ممسكاً الطعام وبسبب هذه العزلة خرجت بعض الأصوات التي قالت إن عزلته في البراري والجبال منحته القدرة على مخاطبة الجن، فقيل إنه تعلم منهم علوم الفلك، كما أن الجن من ملوك وخدام ستتعرفون عليهم في هذه الحلقة، قيل كان لهم دور في تلقين البوني محتوى شمس المعارف بحسب ما تواتر عبر السنوات، ونحن نؤكد مشاهدينا الكرام ان هذا الكلام لم نقف على صحته الغريب في الامر ان البوني له ما يقارب اربعين كتابا من الكتب المهمه في العالم الاسلامي وما زالت حتى الان ولكن ما الذي دفع عالما جليلا تتلمذ على يد كبار الفقهاء بان يكتب كتابا بعيدا كل البعد عن محتوى مؤلفاته السابقه مما قيل انه من الممكن بأن لا يكون البوني هو صاحب الكتاب، بل نسب إليه، لأنه كان يحب العزلة، ولكن الرأي الأغلب لبعض العلماء والمؤرخين أن البوني هو صاحب الكتاب. فكل ما سنذكره عن محتوى الكتاب هو ما توصلنا إليه من خلال البحث في جميع المصادر التي استندت إلى النسخ المتوفرة، ولكن الكتاب الأصلي غير موجود، وسنعرف سبب اختفائه في هذه الحلقة. يحتوي هذا الكتاب على أربعة أجزاء ويحتوي على أربعين فصلاً كل فصل يناقش موضوعاً معيناً وسنذكر أبرزها وأهم هذه الفصول وهو الفصل السابع يبدأ الكتاب بأن الكاتب يحمد الله عز وجل ويشكره على نعمه جاعلاً الكتاب صدقة لواجه الله تعالى وحذر الكاتب من التهون بالكتاب واستخدام محتواه دون معرفة لأن الكتاب يحتوي على أمور غير طبيعية، فالكتاب يفصل الحروف العربية ويربطها بالحروف المعجمة، وهذا ما يختص به الفصل الأول تحت عنوان في الحروف المعجمة وما يترتب فيها من أسرار وإضمارات. الكتاب يحوي الكثير من الآيات القرآنية والسور مثل الفاتحة وياسين وآيات كاف ها يا عين صاد وآية الكرسي. بالإضافة إلى كيفية استخدام هذه الآيات ولكن الفصل السابع يحمل عنوانا غريبا ألا وهو في الأسماء التي كان النبي عيسى يحيي بها الأموات فتبدأ هنا معالم الغموض بالظهور ويأتي الفصل التاسع عشر بعنوان في خواص بعض الأوفاق والطلسمات النافعة فالكتاب يحوي عدداً كبيراً من الطلاسم الغريبة والأشكال الهندسية وهي مرتبطة ببعضها دون تحديد الهدف أو الغاية منها بالإضافة إلى كتابات غير معروفة أو مفهومة فتضم الأحرف مع الأرقام ويتم ربط كل هذا بطريقة غريبة مع بعض آيات القرآن الكريم والأدعية وأسماء الله الحسنى أمر غريب جداً فالبوني قام بربط العناصر الأربعة المعروفة النار والهواء والتراب والماء وأسماهم بالأخلاط الأربعة وهذه الأخلاط هي الصفراء والبلغم والدم والسوداء وجميعها موجودة في جسم الإنسان فكان الربط بينهم كالتالي الدم الساخن جاف كالنار ومسكنه القلب والصفراء حارة ورطبة مثل الهواء ومسكنها المرارة والسوداء باردة وجافة مثل الارض ومسكنها الطحال. أما البلغم فبارد ورطب مثل الماء ومكانه الرئة. لذلك وبحسب البوني فإن أي اختلال بين العناصر الأربعة فهو اختلال في الأخلاط الأربعة وبالتالي إلحاق الأذى والأمراض بجسم الإنسان. أما الغريب أن هناك أمرا يتعلق بالملائكة الكرام. فبحسب البوني، فإن كل ملك من الملائكة له يوم مخصص وشكل خاص به، وهذه الأشكال تدخل في الطلاسم التي وضعها البوني. أما الجزء الأغرب في الكتاب فهو يتكلم عن الجن وملوكهم وتوابعهم، ونجد ذكرا لبعض أسماء ملوك الجن، ولكن ستنصدمون من التشابه بين أسمائهم وأسماء الملائكة، وكل واحد من ملوك الجن له يومه المخصص، قيل رقيائيل صاحب يوم الاحد وجبرائيل صاحب يوم الاثنين وسمسمائيل صاحب يوم الثلاثاء وميكائيل وله يوم من الايام يوم الاربعاء اما الخميس لملك من الجن يسمى صرفيائيل وعينيائيل صاحب يوم الجمعه واخر يوم وهو السبت لكسفيائيل ولكل ملك من ملوك الجن العلويين كما سماهم الكتاب وزراء وخدم في العالم السفلي ينفذون أوامرهم. ومن أسماء بعض الخدم ومهامهم بحسب ما ورد في الكتاب زرنقط والذي يحضر على شكل قط أو نمل. وهناك من يسمى بالأسد الغضوب وهو ما يستعين به المشعوذون في أعمالهم لرمي الكره والبغضاء وصولا إلى التفريق بين المرء وزوجه. وحاله كحال الجني سنجاب، الذي له أكثر من ذراع، وآخر يدعى عزازير، من يستحضره من البشر يجب أن يكون نجساً، ويشترط عليه هذا الجني أن يسجد له ويحقق له ما يريد. فإذا رأيت قطّا أسود في الخلاء فقد يكون أحد الجن كما يدعي في الكتاب ويدعى زيتون فهو ينتظر من قام باستدعائه من البشر لتلبية طلباته وهناك خادمات من الإناث لها دور في الكتاب وتعويذات خاصة فنجد ذكر لذات المحاسن التي تحضر في المقابر وتطلب ممن استدعاها فعل المحرم معها كما ذكر الكتاب فإنها تحقق له ما يريده ويتمناه وخادمة أخرى تسمى نائلة ذات الشعور المائلة وسبب تسميتها وشعرها الطويل الذي يغطيها بالكامل فكل جني له طريقته وطلسمه الخاص ليقوم باستدعائه حقا إنه أمر مرعب فلا نتبنى شيئا مما ورد بل ننقل لحضراتكم ما ورد في الكتاب والعلم دوما عند الله عز وجل فالكتاب يذكر الكثير والكثير من ملوك الجن وأعوانهم وأنهم يحكمون جهات الأرض الأربعة وفصولها الأربعة، هذا بعض ما يحويه الكتاب الغامض من عجائب وغرائب يشيب لها الشعر، فسنذكر لكم بعضا من أصحاب التجارب وما واجهوه نتيجة تجربتهم هذه، وستنصدمون، ولكن قبل هذا، كتاب بكل هذه الطلاسم والتعاويذ وأنواع السحر الغريبة وأسماء الجان وملوكهم هو بالطبع لم يوجد فقط للقراءة فهو أسطورة السحر الأسود للمتعطشين للأذية تحت مسمى المعالج الروحاني فهؤلاء يدعون الحصول على الكتاب. فالمعروف أنهم يستخدمونه للتفريق بين المرء وزوجه أو لجلب النصيب بالسحر وبالطبع لتحقيق هذه الأمور يجب اتباع خطوات معينة من التعاويز والأدعية غير المفهومة فبعض الأشخاص قيل إنهم قاموا بقراءة بعض الصفحات من هذا الكتاب وطبقوا ما يتضمنه فصادفوا العجيب المرعب من تجاربهم فما سنذكره وبحسب ادعاءاتهم فقط فماذا حدث؟ يقول شاب كنت أحب قراءة الكتب الغامضة لذلك عندما سمع عن شمس المعارف، قرر الحصول عليه وبالفعل حصل عليه بحسب زعمه وخلال تصفحه للكتاب علم أن هناك ملوك لاتجاهات الأرض الأربعة فلفت انتباهه عبارات تتحدث عن ملك الجنوب من الجن وكيفية استحضاره فانتظر الشاب يوم الأحد وبحسب الكتاب هو اليوم المخصص لهذا الملك فقام الشاب بتجهيز كل ما ورد في الكتاب وردد التعاويذ المطلوبه وبحسب الشاب بدا المنزل بالاهتزاز ولاحظ شقوقا في الجدران الا انه الوحيد الذي احس بما حصل وبدا مخلوق غريب بعيون حمراء بحسب وصف الشاب يظهر امامه وظهرت على جسد الشاب علامات غريبه كلما استيقظ من النوم فتخلص الشاب من الكتاب الا ان مخلوقات الجن ما زالت ترافقه في يقظته ونومه ولا يستطيع العيش كانسان طبيعي امر مريب وهناك العديد من القصص المشابهه منتشره ولكننا لا يمكننا الجزم بحقيقتها من عدمها ولكننا نطرح عليكم كل ما توصلنا اليه فهو عالم مرعب ومظلم وكلنا نعلم أنه موجود، ولكن التفاصيل لا أحد يعلمها، بل الله عز وجل وحده هو الذي يعلم. فسواء كانت قصصاً حقيقية أو لا، فهدفنا إيصال رسالة، وهي ابتعدوا عن هذا العالم. بالطبع، فالكثير من محتوى الكتاب تعرض للتحريف والتزوير، فكما ذكر في بداية الحلقة أن النسخة الأصلية غير موجودة، أو إذا صح القول اختفت، ولكن هناك قصة وراء اختفائه، فهناك رواية تقول إحداها، إنه بعد موت البوني، ونظرا لخطورة الكتاب ومحتواه، وأن كل من قرأه وصل إلى الجنون، ومنع لاستخدامه، قام المسلمون بحرق الكتاب وإخفاء أي أثر له حفظاً على أنفسهم، وتقول الثانية بأن الكتاب دفن مع صاحبه في القبر لضمان عدم حصول أحد عليه ولارسال الكتاب إلى المكان الذي سيذهب إليه كاتبه وتصل هذه النظريات إلى أن النسخة الأصلية من الكتاب ليست لها وجود وأن هذا الكتاب وإن لم تكن النسخة الأصلية موجودة فقد حرمت الدول العربية طباعته أو نشره أو المتاجرة به وكان للدين الإسلامي رأي في هذا الكتاب فمن المعروف ان السحر بشكل عام هو من الموبقات السبع المحرمه تحريما تاما والتي تستوجب سخط الله عز وجل وعقابه فكان الحكم بتحريم الكتاب امرا واقعا فهذا الكتاب محرم شرعا ومحرم القراءه والعمل بما فيه ونشره باجماع المسلمين لجميع المذاهب وإن صاحب هذا الكتاب قال عنه أغلب علماء المسلمين إنه ساحر وكاهن وصولا إلى حد اتهامه بالشرك بالله تعالى بعد كتابته هذا الكتاب واستخدامه آيات القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى في طلاسم غير معروفة الهدف. فكان الجزم بأنه ساحر مشرك، فهذا الموضوع هو خارج حدود العقل والمنطق، ولكن الأغرب ما الذي دفع عالما فقيها له الكثير من الكتب الإسلامية إلى كتابة هذا الكتاب؟ فسننتظر آراءكم في التعليقات ولكن هناك الكثير من من دمرت حياتهم بسبب هذه الأفعال فاللهم احفظنا بحفظك يا كريم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم